مرحبا انا رجاء حداد من دقيقة سوشيال انجيات اليوم احنا عمانا منصور من نيل بروغرام اكاديمي شكرا نيل عشان اعطيتونا هاي المساحة اللي نقدر نصور منها اليوم رح نحكي عن موضوع كثير مهم على المستوى العملي دائما احنا بنذكر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام ولكن بننسى منصة التواصل الاجتماعي كثير مهمة وهي لينكد ان لينكد ان اللي استحوذت عليها مايكروسوفت عندها اليوم اكثر من 500 مليون مستخدم فعال واغلبيه الموجودين على لينكد ان هن اصحاب قرار اصحاب نفوذ مدراء شركات واشخاص على المستوى العملي حققوا انجازات كبيره او موظفين او اشخاص بدهم يعرضوا خبراتهم وانجازاتهم على منصه التواصل الاجتماعي زي لينكد ان اللي بيميز لينكد ان انه المحتوى متخصص وعملي، فممكن انك تلاقي الوظيفه الامثل والانسب اذا انت كنت عم تبحث عن وظيفه، وممكن انك تلاقي الموظفين ذو الخبرات العاليه اذا شركتك عمالها بتكبر او انت عم بتأسس شركه جديده. فالمحتوى على لينكد ان هو متخصص وعملي بتعلق بالاشخاص وخبراتهم والشهادات اللي حصلوا عليها والانجازات بتمنى انكم تصيروا تستعملوا لينكد بشكل مكثف وشكل فعال اكثر حتى تعرضوا خبراتكم وانجازاتكم وتتواصلوا مع اصحاب الشركات تتواصلوا مع اصحاب النفوذ وتعملوا مشاريع مشتركه بتمنى اني اكون افدتكم بهذا الفيديو شكرا لاستماعكم بشوفكم بحلقه جديده